Dagens nådheter presenteras av Noah Maktabi. Donald Trumps säkerhetsrådgivare Michael Flynn avgår efter bara en månad på jobbet. Flynn ska ha träffat med Rysslands utrikesminister Vladimir Izabic och berättat att Trump vill inte sälja det vita huset till honom utan han vill lägga ut en annons på blocket. Izabic säger att Trump har lovat honom skiten. Det är också ett har lovat mig huset. Jag är väldigt snäll och skitsam jag fattar inte. Men Donald Trump, lyssna på mig. Du ska få skit, jag lovar. Enligt rapporten ska den kinesiska miljonären Fakiu Tu ha redan köpt det vita huset. Allt fler bländas av att se på de ashöga bensinpriserna på stationerna och kör fel inne i pumparna och dör. Rapporter säger också att vissa gör det med flit för att priserna är lägre i helvetet. Miljöpartiet uppmanar folk att skaffa ett gåkort och börja fan gå istället. Larmcentralen startar ett nytt pilotprogram för att undvika falska nödsamtal. Jonathan Pohittesån, chefen på Larmcentralen i Uppsala, uppger att från och med nu ska folk som ringer till Larmcentralen genomgå nykterhetstest. ...genom att svara på fem enkla frågor. nej, 112, vad har ni träffat? Jag har inte en massa som försöker ta sig in i min lägenhet. Jag behöver hjälp nu. Absolut, absolut. Du måste jag först svara på några frågor, ser du. Eh, vad har du på din favoritlista på Netflix? Vadå Netflix? Jag har inte Netflix. Nej, men vad fan? Lever du på 1800-talet eller vad fan är frågan om? Vad, vad snackar du om? Jag behöver hjälp nu. Vad då var jag snakkar om? Det är du som snackar skit fan. Hallå? Hallå? Äh, jävla idiot. Jonathan säger också att programmet har minskat polisarbetet med 132 procent. I och med att antalet nyanlända i Sverige har minskat kraftigt så har Skolverket börjat satsa på kvalitet nu. Anders Skolqvist, rektorn på vuxenutbildningsskola i Norrköping säger att Skolverket ställer nu högre krav på SFI-utbildning. Anders säger också att allt fler elever kommer att få underkänt. Ja, det är Abdullah. Tjänar Abdullah fan i läget då? fan är det? Ja, jag ringer från SFI och vi skulle informera dig om att du inte kommer att klara skolåret. Vem är du? Jag ringer på uppdrag av rektorn från SFI. Är det rektorn? Det är ganska förkört för dig när det gäller skolgången. Jag driver med mig? Jag driver absolut Jag inte. Om du driver med att jag kuttar dig, fattar du? Det var allt för idag, tack och hej.